ہا ہا ہر گری مجھ پر کرم کرم جا مجھ پم مجھے خا جا ابو طالب کا ہے بٹ رہا کون میں صدقہ ابو طالب کا ہے جے بنا اپن پنا ہے تو نہ ہو بایا مگر اللہ ابو طالب کا ہے تو نہ ہو نغوایا مگر اللہ ابو طالب, طالب کا تاج ہے, تاج مز مز ہے مز مز اور کیا بتاؤں حق, کیا بتاؤ حق سے ہے رشتہ, رشتہ ابو طالب کا ہے حق علی ہے علی بیٹا ابو طالب کا ہے علی اکل ہے علی بیٹا ابو طالب کا ہے اور ایک بتی جا اک ہے بیٹا ایک بہو دونوں رے بیٹا ایک بہ دونوں این چادر یاد ریر میر میں با ابو طالب کا ہے